السلام علیکم دوستو دوستو پاکستان کی وکلا برادری میں جوڈیشل ایکٹیوزم کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں اور پارلیمنٹ میں چیف جسٹس کے بے انتہا اختیارات کو ایک مخصوص دائرے میں لانے کے لیے قانون سازی سے وکلا برادری دو دھڑوں میں ہمیں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے ایک طرف تو پاکستان بار کونسل پنجاب بار کونسل سندھ بار کونسل کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ سے متعلق قانون سازی قبل ستائش ہے کہ آرٹیکل ون ایٹی فور کے مقدمات میں متاثرہ فری کو اپیل کا حق دینے سے فری کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا اور دوسری طرف سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری نے کہا کہ سپریم کورٹ کی جوڈیشل پاور ختم نہیں کی جا سکتی اور نہ ہونی چاہیے اور یہ کہا کہ دھمکی دی کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے جس کا ہم دفاع کریں گے لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ نویں دنوں میں الیکشن ہونے کے حوالے سے ہے وہ کہاں ہے اور آئین کہتا ہے کہ الیکشن نوے دنوں میں ہونے چاہیے تو وہ, وہ کیوں نہیں ہو رہے اور سب چاہتے ہیں کہ اصلاحات ہوں لیکن غرض وقت پر یہ بل پیش کیا گیا اچھا پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے بل کی حمایت میں سندھ بار ایسوسیشن كی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ عدالتی اصلاحات سے Uh, عدلیہ کی آزادی کو تقویت uh, ملے گی عام آدمی کو انصاف میسر ہوگا پنجاب بار ایسوسیشن کے عہدیداروں نے کہا کہ آرٹیکل ون ایٹی فور اور بلیک کے مقدمات میں اپیل کا حق فری کین کے لیے فائدہ مند ہوگا پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہارون رشید اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی حسن رضا پاشا اور چیئرمین بار کونسل بشارت اللہ خان صاحب ہیں چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بار کونسل طاہر رشید نے بی بی حالات میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس اختیارات کے استعمال کا طریقہ کار طے کرنا پاکستان بار کونسل کا درینہ مطالبہ ہے ترمیم سے آرٹیکل 184 کے استعمال سے متاثرہ فریقین کو حق مل جائے گا اپیل کا حق متاثرہ متاثرین اور عوام کے لیے بہت فائدہ مند ہے اہم اور فوری نوعیت کے کیسز چودہ دن کے اندر سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ترمیم بھی خوش آئند ہے اور آگیا کہ آرٹیکل 184 فور کے مقدمات میں متاثرہ فرین کو اپیل کا حق دینے سے فری کے لیے فائدہ مند ہوگا اچھا اب پنجاب بار کونسل کے رہنماؤں نے وکلا تحفظ اور وکلا بہبود کے بل دو ہزار کی منظوری پر وفاقی حکومت خاص طور طور پر انہیں وفاقی وزیر اعظم تار اور ممبر بجاپ پر کونسل کا شکریہ ادا کیا کہ سپریم کورٹ بار کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتی ایک ہی مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس اپنا ہاؤس آرڈر میں اور جب جوڈیشری پر حملہ ہوگا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انہوں نے کہا کہ زیادتی کسی جماعت سے ہو فرد سے ہو پھر ہمارا عمران خان نیازی کے بھانجے حسان نیازی کے حوالے سے بھی بات کی کہ وہ بھی اس پر بھی اگر کوئی زیادتی ہو تو وہ قبول نہیں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ کالے کوٹ کے ساتھ ہیں. یہ موقف تھا وہاں ان لوگوں کا جو در پردہ جن کے دیرینہ تعلقات یا جو زیر اثر تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا کہ وکلا کا قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں رات کو سو موٹو لوٹس پر عدلیہ کے لیے رولز بنائے گئے جسٹس شبر رضوی نے کہا قانون میں کہا گیا اگر وقت سے پہلے قومی یا صوبائی اسمبلیاں تحریر ہوتی ہیں تو الیکشن نوے روز میں ہوتے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں یہ تاخیر سے ہوں گے الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے خلاف اقدامات کر رہا ہے اور اکہتر میں بھی ایسا ہوا ہر کوئی آئین اپنی تشریح اور اصلاحات کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اکہتر میں بھی ایسے واقعہ ہوئے کہ ہر کوئی اس وقت آئین کی اپنی تشریح کر رہا تھا اور اس کی وضاحتیں کر رہا تھا لیکن قوم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور اس وقت بھی پاکستان آدھا پاکستان ہم سے چلا گیا اور بد قسمتی کی سے کیونکہ ہم نے نہیں سیکھا اور سنتالیس کے بعد جو پاکستان بنا وہ اکتر میں ٹوٹ گیا اب خدارہ اب اس ٹوٹے ہوئے پاکستان کو نہ مزید نہ توڑے اچھا عدالت عظمہ کے ججوں کے درمیان اختلافات منظر عام آنے پر وکلا خاصے پریشان ہے کیونکہ اس سے آئین کے تحت ایک اہم ادارے کی حیثیت سے عدلیہ کے تکت اس احترام کو نقصان پہنچ سکتا ہے کنونشن میں چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بلیال سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کے مابین اختلافات کو ادارے کے وسیع مفاد میں خوش اسلوبی سے حل کرے کنونشن پاکستان بھر کی تمام کونسلوں اور بار ایسوسیشن سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاست دان کے دباؤ یا اثر و رسوخ کے بغیر آزادانہ طور پر کام کرے یہ بھی ایک مطالبہ کیا گیا سپریم کورٹ کے اب دوستوں ان دو ججز صاحبان نے چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو اس انداز سے چیلنج کیا ہے کہ انہوں نے تمام تر روایات سپریم کورٹ کی بینچ کی یا ان کی سابقہ روایات کو پس پشت ڈال کر بڑی دلیری سے کہہ دیا ہے کہ جسٹس چیف جسٹس کا ورن مین شو اب نہیں چلے گا اور یقینی بنانا ہوگا کہ سپریم کورٹ شاہی عدالت نہ بنے یہ بھی کہہ دیا انہوں نے کہ چیف جسٹس کے پاس بے لگام طاقت ہے جس کا وہ لطف اٹھاتے ہیں لیکن عدلیہ کا وقار پست ہو رہا ہے اور اسے کڑی تنقید کا سامنا ہے ان ججز دو ججز نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ اپنے اختیارات کے استعمال کا ڈھانچہ بنانے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے اور اس کے فیصلے کے بعد کہا گیا کہ صوبائی معاملات میں سپریم کورٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے سپریم کورٹ کے ان دو ججز صاحبان کی ججمنٹ آنے کے بعد ان کے فیصلہ آنے کے بعد حکومت حکومتی اتحاد نے بھی جرجری لی اور وہ بھی فوراً ایکشن میں آ گئی اور پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کر دیا جس جس کا مقصد سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے فیصلے کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان کے سو موٹو ایکشن لینے بینچ بنانے اور کیس فکس کرنے کے لامحدود اختیارات کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے اور ان پارلیمنٹ میں حکومتی اراکین اور وزیراعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے اختیارات پر بہت سے سوالات اٹھا دیے اور جہاں تک کہہ دیا کہ دوسروں کو مشاورت کا مشورہ دینے والے خود کو مشورہ کیوں نہیں کرتے دیکھ میڈیا میں یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس یا سیاست دانوں کے درمیان لڑائی کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن چیف جسٹس صاحب کو یہ علم نہیں کہ ان کے بالکل ناک کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح سپریم کورٹ کی جو بینچ ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے تو اس کو وہ نظر انداز کیسے کر رہے ہیں اور جا کر رہے ہیں تو پھر نظر انداز جانتے بوجھتے وہ کر رہے ہیں اور سیاست دانوں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تاریک انصاف اس حکومتی اقدام کو جو پارلیمنٹ میں اٹھایا گیا اس کو سپریم کورٹ پر حملہ تصور کر رہی ہے اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے اور ان اختیارات کو ججز سے حضرات کو کی کمیٹیوں کے ذریعے استعمال کرنے کے لیے کی جانے والی قانون سازی پر سپریم کورٹ کی طرف سے ممکنہ رد عمل اب آ سکتا ہے جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے اور شنید ہے کی چیف جسٹس عمر عطا بدیال اور ان کی لابی کے ججز صاحبان نے دوسرے جج صاحبان کو اپنے موقف کی تائید کے لیے لابینگ کا آغاز کر دیا ہے۔ اور ممکنہ حد تک چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال جج حضرات پارلیمنٹ کی کسی ایسی کانون سازی کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ تصور کرتے ہوئے ایسے کسی بھی کانون کو ہی شرے سے ختم کر دیں۔ جس سے سپریم کورڈ اور پارلیمنٹ ایک بار پھر آملے سامنے آ سکتے ہیں۔ اور یہ عمر ایسا ہوا تو یہ عمل بحرانوں میں گھرے ہوئے پاکستان کو ایک بڑے بحران کی طرف دھکیل سکتا ہے پاکستان کی بہت بڑی بد ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے ہم تقسیم در تقسیم اور نئے نئے بحرانوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لیے ہوش کے لاکھوں نہ لیے گئے تو ملک کو بحرون بحرانوں سے, سے نکالنے کے لیے کوئی ٹھوس حکمت عملی لاپ لائی گئی اور خود غرضی کہ اس جذبے سے آپ باہر نہ نکلے استمائی سوچ پیدا نہ کی تو خاطر جمع رکھیں کہ سیاست اور عدلیہ کی بسات لپیٹ دی جائے گی بلکہ ایک بار پھر لمبے عرصے تک طویل عرصے کے لیے انسانی حقوق اور پاسداری کے لیے ترسا رہے گا اب آپ سے اجازت انشاءاللہ نئے ولاگ میں بھی آپ کے سامنے مزید صورتحال میں سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا وسلام